I dag kommer der en pressemeddelelse fra Justitsministeriet om Rigsadvokaten vil rejse tiltale mod Klaus Frederiksen for Venstre for at bruge Straffelovens paragraf 109 om at offentliggøre fortrolige oplysninger. Rigsadvokaten vil selvfølgelig kun rejse tiltale, når de mener, at de har tilstrækkeligt mange beviser for, at de kan få vedkommende dømt. Men folketingsmedlemmer de har immuniteter, immuniteter, den er delt i to. Grundlovens paragraf 57 første punktum og Grundlovens paragraf 57 andet punktum. Andet punktum handler om straf for ytringer, og første punktum handler om straf for alt andet. Det er 100% løgn, når politikere fra venstre påstår, at det her det gør Folketing til en form for anklagemyndighed. Det har der er absolut ingen sandhed på sig Den Bestemmelse den er at få beskyttet Folketinget imod den enevældige konge. Så derfor så siger man, at Folketingets samtykke skal hentes, ikke til om folk er skyldige, men til om der må rejses tiltalt imod dem. Praksis er, at man altid giver tilladelse til sager, som ikke handler om ytringer, mens man aldrig giver tilladelse til sager om ytringer. Spørgsmålet er så om en læk af oplysninger af en ytring. Og det mener jeg, og det lagde højst også til grund i den sag, som der var over bidden Vivi Jensen fra Frederiksberg. Hun blev stadig dømt, fordi retten sagde Nøja, men du kunne også have været whistleblower og have delt de her informationer uden at dele borgers sager med en journalist. Men i så skriver Justitsministeriet, at Rigsadvokaten kun vil bede om samtykke efter første punkt, som det vil sige ikke for ytringer. Og hvis lægen af en ytring så er sådan en mærkelig beslutning, og som gør det meget let for Claus og Frederiksens forsvarer han skal bare sige, at det var en ytring, det er der ikke en der samtykke til. Tak for det er ikke første gang, at folketingsmedlemmer de lægger fortrolige oplysninger. Der er en sag fra 1984, hvor fire medlemmer af Venstre socialisterne lægger en rapport. Dengang der bad Rigsadvokaten ikke kun om tilladelse efter første punktum, men efter hele paragrafen. I salen, der diskuterede om der skulle give samtykke, der stemte kun SF imod, og de kom med en meget god begrundelse om, at en minister jo teoretisk kan begrænse sin modstanders altså ytringsfrihed ved bare fortroligt stemme ved alt. På den anden side, så de fire mennesker, som havde lækket det her. De synes selv, at deres immunitet skulle fjernes, fordi de ville ikke have særbehandling, bare fordi det var folketingsmedlemmer. De har også ret, fordi det er lidt absurd, at folketingsmedlemmer kan slippe for at blive stillet til ansvar for noget, mens de konstant snakker om at straffe alle andre hårdere. Og uden at tage stilling til en konkrete sag, så bruges fortroeligstemplet for meget i Danmark, synes jeg. For eksempel da staten læggede mine fortrolige sundhedsdata. De gjorde det to gange, og i strid med menneskerettighederne så nægtede de at betale godtgørelse. Og som begrundelse så sagde de, at oh, øh, vi har læst et hemmeligt notat, som Kammeret kan skrevet, men du må ikke se det. Folketinget fik en kopi, men der er ikke nogen der ville vise det til mig eller til en journalist så det lader også til, at mange oplysninger bliver holdt hemmelige, bare for at undgå negativ omtale. Og det er klart, det er jo ikke acceptabelt i et demokrati. God weekend.